رح اقرا لكم تكوين 9 8 لما الرب قطع عهد مع نوح وبنيه قائلا: ها انا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الانفس الحيه التي معكم. بيستحقوا ميثاق؟ الطيور والبهائم وكل وحوش الارض التي معكم. حافظوا عليها. في وصايا مباشرة قال الصديق يراعي نفسه بهيمته يعني إذا عندك حمار طول بالك عليه معقول هل أد المستوراقي نعم هل أد المستوراقي لأنه في حياة أكيد مختلفة عن حياة الإنسان أكيد ما في روح ما عم مبالغ بس هذه ثقافة حياة تراعي نفس بهيمتك والناس بعدهم بمحل مش عم بيراعي نفس اللي بيخدم عنده واللي بيساعده والمعطوب واللي عنده حاجات خاصة وين وصايا الرب وين الإنسان البعيد عن الله اختر أن تثمن كل حياة اختر ان تثمن اي شيء الرب ثمنه تعرفوا لما تخلص ال... هالزمن يخلص وهالدنيا تخلص الرب رح كل الاشياء وقال رح الكون والقرى رح كل شيء مثل ما كان ارض جديده وسماء جديده بده يطهرها وينظفها ويرتبها ويرجع يقدمها لانها حلوة. طب شو البشع فيها؟ الخطية وخيارات الانسان البشعة فيها. بصير عنده حل نهائي مش بس لنا. من بعد ما يفدينا رح يفدي الارض كلها كمان ويرد كل شيء كما كان. هذه هي ثقافة الحياة.